Gabriela Firea, ultima tundur, ce le transmite funcționarilor incontienbi din Ministerul Culturii. Primarul capitalei Gabriela Firea solicit comisiilor din Ministerul Culturii care dau avizele pentru toaletarea arborilor din parcurile Monument Istoric. Se aprobe dosarele depuse de municipalitate, ca aceasta să se poată ocupa de toaletarea copacilor. Firea ia anumit timp în subliniere piei și pe funcționarii publici din minister, spunând ce este inadmisibil ca acest subliniere piei să dosarele un an de zile, subliniere i se nu ofere avize. Ea a vorbit luni, în comandamentul de vreme rea convocat la primăria capitalei, sublinierei despre panourile publicitare care ar putea reprezenta un pericol pentru București subliniere teni, cerându-le proprietarilor să le pun în siguranță. a adugat ce în următoarea subliniere din C de Consiliul General va fi dezbitut un nou regulament privind publicitatea stradală, pentru ce bucure subliniere trebuie să fie ca Praga, ca Viena, ca Paris. Astfel, municipalitatea va realiza panouri standard, care vor fi închiriate de companii. Fac o solicitare ce trei membrii comisiilor de avizare din cadrul Ministerului Culturii, acolo unde primria capitalei studiulierei primriile de sector transmit solicituri de avizare pentru toaletarea arborilor într sau un declin biologic să urgenteze aceste avize. Primria capitalei pentru toaletarea arborilor din C-subliniere Migiu, are dosare depuse de un an de zile. Inadmisibil! Aci văzut ce a fost un weekend, Doamne fere, subliniere, te să fie vreun incident, a declarat primarul Gabriela Firea luni, în cadrul comandamentului de vreme rea convocat la primăria capitalei. Edilul i-a numit în consubliniere Tienci pe funcționarii publici care lucrează în minister subliniere i le cere să binevoiasc să dea nii subliniere te avize. Face subliniere ti funcționari publici în consubliniere, din Ministerul Culturii se binevoiască să dea nii subliniere te avize, aceste parcuri sunt declarate monument istoric sublinierei nu se pot face toalete sau îngrijiri decât cu avize. Se poate, doamne fere, subliniere te, să se întâmple ceva. Căci bucure subliniere trebuie să fie renici până când acea subliniere în con subliniere se dea ni subliniere te avize, a mai spus firea. Ea a vorbit sublinierei despre panourile publicitare care ar putea reprezenta un pericol pentru bucure subliniere ten. În condițiile în care s-ar putea înregistra o viteză foarte mare a vântului sub liniere, ar putea cedea. Firea le-a cerut Administratorilor de panouri să trateze cu responsabilitate problema sublinierei să nu se gândească doar la cât subliniere tig, ci să verifice aceste panouri publicitare subliniere i se le pun în siguranță în cazul în care este nevoie, pentru a nu fi incidente. De asemenea, Gabriela Firea adugat ce în următoarea subliniere din C de Consiliul General va fi dezgătut un nou regulament privind publicitatea stradală, pentru ce Bucure subliniere trebuie să fie ca Praga, ca Viena, ca Paris. I Bucure subliniere trebuie să fie ca Praga, ca Viena, ca Paris. Subliniere-i anume publicitatea să fie adaptat locului la care ne referim. Punct. Trebuie să prelume bunele practici din marile capitale ale lumii. Să fie reguli clare, să fie panouri publicitare standard, în funcție de zonă, a spus Firea. Edilul a explicat ce o companie din holdingul municipal se va ocupa de publicitatea strad, urmând să realizeze panouri publicitare de diferite dimensiuni, care se fie apoi închiriate la un preț civilizat de diverse companii sau societăți comerciale. A subliniere acum subliniere TICI avem o companie din holdingul municipal care se va ocupa de publicitatea stradal. Dimensiunile mesajului trebuie să fie adecvate, să nu avem publicitate strident, ci toarec banere pe cele diri istorice, care urâcesc capitala. Interzicem publicitatea, dar ea trebuie să fie ca în Europa. După aprobarea regulamentului, compania municipal va realiza toate aceste panouri. Publicitatea are de diferite și pe care agenții economici le pot închiria la un preț civilizat de la municipalitate, pe care primaria îi va folosi mai departe în proiecte educaționale de sănătate sub. Ia mai departe. Va fi un bine pentru ora subliniereul nostru, a explicat firea.